إذا كنت مدير مشاريع وتعمل في مكتب إدارة المشروعات، وترغب بتعلم تأسيس وتقييم وإدارة مكتب إدارة المشروعات بطريقة علمية متطورة خطوة بخطوة، فهذه الدورة صممت لك. يبدأ الكورس شرح من الأهداف الاستراتيجية وصولاً إلى تصميم المكتب، وفي النهاية يحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة، ويسعدنا أن نقدم هذه الدورة مجاناً لأول مئة مشترك على منصة يوديمي، مقدم الدورة المهندس عبد الرؤوف قاسم بادر وسجل الآن